Ahoj, dneska vám, jsem tady společně s Tygříkem a ten vám řekne, co budeme dneska dělat. Dneska budeme dělat eh, košíček nebo takovou mističku na vajíčko a různé dobrůtky. Tak jo, já myslím, že můžeme jít na to. Budeme potřebovat tavící pistoli, nějaké ozdůbky, jako jsou korálky, různé, takový semišový, prostě ozdůbky a mašle, takový ty klasický, pak pírka různých barev, taky tyčky od nanuků různých barev, ruličku od toaletního papíru, nůžky, čtvrtku, a to nám stačí malý kousek. Jako první si vezmeme ty tyčky od nanuku obarvené. Tak a nastříháme si je na půl. Nemusí být stejně, můžou být jakoby sem tam, protože pak je hezčí, že je jedno menší, jedno větší. A já už to mám připravené a nastříhané. Takže to tady můžeme vidět a vezmeme si tu, tu jakoby, uh, nejmenší, že, asi z toho. Pak si vezmeme tu roličku a podle toho jakoby to ustřihneme, aby i ta nejmenší byla že, taková ta. Když to máme, tak si to odložíme, ty, ty tyčky, vezmeme si kousek čtvrtky. Jo, a zapomněla jsem říct, že budeme potřebovat nějakou tušku. Takže si vezmeme tušku nebo propisku a obkreslíme si... Tu roličku od toaletního papíru. Když ji máme ob obkreslenou, tak ty to nůžka vystřihneme. Když to máme, tak uh, si vezmeme tu roličku a nalepíme tak by pod ní nebo na ní, jak to mám říct. Vezmeme si tavičku. A dáme se takhle na kraj té roličky, jakoby tavící pistole, nebo jak to mám, tak a nalepíme to na to. Tak, když to máme nalepené, tak si vezmeme kousky těch jak by, těch od Nanuku a začneme tam lepit. Tak teď ty třeba jinou barvu. Pet vedla sebe neď. Tak si tady můžete ještě dostřihnout jako já. Je. Yeah. Vidíte? Tak. tak. tak. Takhle. By to mohlo nějak vypadat. Vidíte, že každý je jinak velký. A je to takový pohádkový, nebo takový prostě velikonoční ty barvy. Tak, kdo chce, tak to může mít jako košíček. A, a ten košíček se udělá tak, že si vezmete nějakou šňůrku a napítají a, na, a, jakoby někam sem dovnitř a druhý konec někam, zase na tu protější stranu a máte to jako košíček. My to jako košíček dělat nebudeme. A když to máme teda, tak vezmeme pírka, různě barevné, a jakoby dovnitř dáme pírka, aby se nám to vajíčko nebo, nebo ta dobrudka neomlátila. Tak. Vezmeme si to pírko a dáme na něj lepidlo a nalepíme ho někam, jakoby sem. Někdy přes to pírko ta tavička jakoby projde, takže je dobrý si vzít nějakou tušku nebo nějakou propisku, kterou to tam zatlačíte, abyste se nespávali. Když máte pírko moc dlouhé, můžete si vzít tavičku, Takhle tam dát trošku tavičky a dát tam ten konec toho pírka a zase to tam nějak pak vlapit. když to jakoby máte takový velký a nejde to, tak to můžete klidně i ustřihnout. Teď si vezmeme třeba nějaký pírka, nějakou hezkou barvu, jako je zelená nebo žlutá. A dovnitř, do spodu to nebudeme lepit, ale jen tak tam dáme jakoby pírka. Nemusíte si je tam dávat, ale nám se to líbilo, tak jsme si je tam dali. Tak A teď, když tam máme i ta, i ta pírka, tak je na čase to ozdobit. Tady máme různé ozdobky a já si myslím, že můžeme jít na to. Střihneme. A na ten konec si můžeme dát něco, aby tak by vypadalo hechsade, třeba nějakou kytičku nebo nějaký korálek. Já tam dám asi takhle modrou kytku. Vypadat. Tady máme vajíčka, já jsem mi to že si tam můžete dát buď to sladkost nebo vajíčko a já tady mám sladkosti ve tvaru vajíčka. Tak jo, vajíčko jsme se trochu poupravili a tady vidíte motýlky, kitičky, lísteček. A já myslím, že to máme hotové. Tak jo, ahoj!